Večeřím v 8 hodin. Večeřím mám 7 hodin. Mezi 6 a 7 hodinou večera. Obvykle večeřím mezi 6 a 7.